الدور وتلف بينا ري ري انا ريلي أشبي ايه اي في رقصة كيكي تعرفت عليكي, عليكي. تسمحيلي اسمحيلي رقصة ديبة دي هات نوديها نبعديها ها ها ده سخيفة نلحق بيها سفينة نطلع البحر نصفى فينا نفتح مسوارة نفتح شركات نزود انتاج نزود كشات في كيس الشات نقضيها مكالمات يصر بالساعات بعدي كل ده احنا اخوات ها ها يا اسطى كله دوري ريري ري وبتاع ومش عارف عجله حظ وبتاع في ايه؟ يا اسطى هو التراك مضايقك؟ الصراحه طيب دوري ريري دوري ريري ري ري الدنيا عجله حظ تلف بينا دي دي دي زي زي سهم طالع لفوق فوق مركزين عليا سبوت دو لبسنا خرزه زرقاء ياكشي تروح شايفك محموق عليها متلوخ صاحبي اسف على الكارثه بسرعه تنطي اسمك لك معايا ما تجيش هتغرق لو نفسك هاخدك معايا خليها تجيب صاحبتها عشان تشيل شنطتها وناخد صوره سيلفي من قدره فنها عشان الذكرى وهتبقى ذكرى كل ما تشوفها هتروح مبتسمه وانا مع غيرها وانت لسه مسك شنطتها بي أسطى الإهانة دي لا لا لا غير الموضوع غير الموضوع طيبة تيكي توما بشغلها وانا مولع الجبايا ولمبه حمراء منورها وهي معايا ماشيه وزي الفورميلة وعلى الله تعمل هيتايا ياه ياه ها هاهاها هاهاهاهاهاهاها هاهاها بس يا استغرر